بسم الله الرحمن الرحيم. لإله في قريش، إيلافهم رحلة الشتاء وصيد فَمَوْضُوعُ رَبِّ هَذَا البيت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِن جُوعٍ وَ موسيقى well,